بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر قد تغرق في أي لحظة وسوف تكون أنت الوحيد المسؤول عنها مسؤولية كاملة في حالة غرقها لأنك لم تعطينا الفرصة الكافية لإنقاذ مصر ولن تمكنا من الحفر والتنقيب عن الأدلة الصحيحة وأصبحنا على عمانة وشين إلى المجهول وسيادتك مش راضي برضه تعمل أي شيء من أجل الشعب المصري وحمايته من هذا الطوفان القادم إلينا فإذا كل شخص يموت هو في رقبة سيادتكم لأنك المسؤول الأول والأخير عن الشعب المصري وعن سلامة أراضيه وسلامته فإن كنتوا تعتبروا هذا البحث مجرد هراء يبقى أنتوا تتحملوا مسؤولية انهيار السد العالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أبا الحسني من مدينة الأسكندرية